Hej venner, Lars Andersen her, jeg tror vi er live nu, og jeg tror også vi har sådan plus 600, der, der kigger med. Det vi skal i aften, det er egentlig klassisk civil ulydighed, fordi regeringen med Mette F, Mor i spidsen, har jo bestemt, at vi bønder, vi undersåtter ikke må sælge øl. Got <laughs> Gotti. <he. laughs>